Хочу вас доповнити ширше, тому що це питання сьогодні актуальне не тільки у Львові, воно проблемне усюди. Як його можна вирішити концептуально? Його можна вирішити, коли ти зробиш у насправді в Збройних Силах України є як своя окрема парафія це своя медицина тобто медики коли вони стають вони мобілізуються, вони стають військовими медиками під... медичні війська це так. дуже закрита як, структура і сьогодні нам потрібно осучаснити цю закриту структуру яка до цього була не готова а для цього ми маємо зробити все можливе, в тому числі ми, як народні депутати, бо я зрозуміла, що точково це питання сьогодні не вирішиться. Це є електронна черга запису для військовослужбовців. Це є певні звітування за те прийоми лікарів. Це є допуск до волонтерів, тобто це те, що сьогодні можна на місцях зробити, як мінімум з чергою. Поповірте, коли в п'ятій годині ранку боєць, наприклад, з області приїжджає в поліклініку, тому що його записують список для того, щоб він попав. І це сьогодні, на жаль, факти. І коли ти їм кажеш, можна зробити інакше, можна, тому що нам має прийти наказ. Тому я вважаю, що ми маємо сьогодні спокійно, без зрад, робити все можливе для того, щоб показати їм, як можна зробити так, щоб це було зручно для бійців. І тут я з вами поговорю.